Der er håb forud. Hvis vi gør noget, kan vi få grundloven tilbage, som den var. Grundloven er under stadig pres, og hvis ikke vi gør noget, udvandes den helt. Hver dag skal man kæmpe for sin frihed, eller så mister man den langsomt hen ad vejen. Var det nødvendigt at isolere hele befolkningen? Hvorfor, kun, hvorfor ikke kun dem, der ønskede det? Hvorfor ikke kun de syge? Hvad skal, det, hvad skal der ske ved næste virusbølge? Hvad skulle man have gjort under den spanske syge i 1918? For tiden har vi mistet forsamlingsfriheden, vi har i grundlovsparagraf 79. Vi kan ikke længere samles 10 personer, når vi vil. Vi kan ikke længere mødes alene med vores frisør. Hvorfor? Hvad er den højere mening? Hvis du synes, at magthæverne flertallet i Folketinget har taget de rigtige beslutninger med hensyn til hastelovene, skal du genoverveje, hvad det, kan betyde, hvad det nu kan betyde for os alle. Samfundet er brugt økonomisk sammen, men vi vil rejse os igen. På trods af Folketingets forfejlede elitære lovændringer, så får det os ikke ned på knæene. Og næste gang stemmer vi ikke på dem. Vi vil få forsamlingsfriheden igen, samt alle de andre paragrafer i grundloven, der også er blevet taget fra os. Et flertal i Folketinget har overtrådt vores grundlov. Vi har givet magthavene et mandat til ny. Vi har vi har givet magthaverne mandat til nye lov, men ikke et mandat til at ændre vores grundlov. De har vedtaget nye lov under en undtagelsestilstand. Det skal de stå til regnskab for, ved at, udskrive ved at der udskrives folketingsvalg. Vælgerne skal afgøre, om det var lovligt at overtræde ind til flere paragrafer. Vi skal have en statsminister, der kan bevare roen, ikke gå i panik og ikke bliver bange for en influenza. Alle de overtrædelser, der er begået, som følger hasteloven, skal annulleres. Der er ikke noget retsgrundlag for dem i Grundloven. Inden næste grundlovsdag skal vi have et nyt folketingssvær. Red Grundloven! Hør! Hør! Hør!